يا هذا يوم هذا يوم الفصل گلاؤ لذی به کمبین اللہ رزت نے قیامت کا دن جو مقرر کیا ہے وہاں کر سونپی گئی ہے وہ گے تو لوگ جو ہے پہلے نبکے سے تو قیامت اپنا لوگ بن جائیں گے اور دوسرے نمکے سے لوگ اٹھیں گے اور سارے دار حضرت کے حصہ حاضر ہو گئے اور وہاں حساب کتاب ہوگا اور بڑا یہ محشت ناک منظر ہوگا دار الزت نے کلام اللہ نے کئی جگہ بار قیامت کے مناظر کا تذکرہ کیا ہے قیامت کی مول کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ رب عزت نے وہاں یہاں اس کو ججر و سے ہوتا ہے کہ یہ زجر و تحبیر ہوگی ایک ڈانڈ ہوگی یہ لوگ بحش زدہ ہوں گے ہر ایک کو اپنی جان کی اور اپنے نفس کی فکر ہوگی اور اس وقت اللہ رب الزر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا جو قیامت کے دن کا انکار کرتے رہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ قیامت کو نہیں مانتے کوئی قیامت قائم نہیں ہوگی مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کوئی حساب کتاب نہیں ہونا پھر وہ سارے کے سارے کے مارے شرمندگی کے مارے ایسے سر جکا دیں گے لیکن کامیاب وہ لوگ ہوں جنہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا زلط زلط ہو رسوای رسوای عزاب عزاب جسے کہا گیا تعبیر کیا گیا سو کو ہے دیکھ رہے جو جس کا ہم انکار کر رہے ہیں وہ تو واقعتا نہیں ہو گیا اور جن کو تو ایمان تھا جن کا یقین تھا کیونکہ وہ بھی خوف زدہ رہے کیونکہ اللہ رب العزت کے سے یہ ہر کوئی رہا ہوگا اچھے اپنی اللہ رب العزت کہ یہ تو بدلے کا دن ہے سب کو جمع کروں نے ظلم کیا یہ لوگ اور ان جیسے مصر ان کی جتنے لانے والے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کیا جائے گا اور سامنا کرنا پڑے گا اللہ رحمت ہمیں اس دن کی رسوائی سے